Учаківська громада протягом доби російська армія кілька разів обстрілювала акваторію міста. Фахівці "Миколаївгазу" відновлюють газопостачання у населених пунктах, які постраждали від обстрілів. Хлопець з Миколаївщини знявся у кліпі американського гурту Imagine Dragons. Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, протягом доби 10 травня о 14.40, 15.35, 18.05 та 18.30 армія Російської Федерації артилерію обстрілювала акваторію Чаківської громади. Поранених немає. На арешті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Нам все рівно, звідки пацієнт. Тому статистики, хто з Херсона, Снігурівки, Баштанки, Березанки, ми не ведемо, сказала 10 травня під час брифінгу начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. За її словами, після початку повномасштабної війни у медичних закладах міста пролікували майже 7 тисяч поранених, лише 10% з них цивільні. Тепер майже щодня до Миколаєва привозять тяжких пацієнтів з Херсонщини. Якщо це тяжкі випадки, поранення, багато приймає пацієнтів наша нейрохірургія таких, то доставляє їх швидка допомога і «Червоний Хрест» бригади. Бригади «Червоного Хреста» майже кожного дня їздять в Херсон, і наша медицина – катастроф. На границі Херсона-Мерколайла постійно перевантажуються ці пацієнти, тому що в Херсоні працює медицина катастроф, вони всі приїжджають сюди. Херсон дуже зараз обстрілюється, тому ми в, таких, в такій ситуації пробули до 11 листопада, тому ми їх дуже розуміємо. Вон буквально зараз також телефонували з Херсона і просили там вирішити питання по пацієнту. Труба, яка зараз лежить на землі, була пошкоджена уламками снаряду. Вона з Миколаївської області, живить кілька сіл Херсонщини. А газовою зваркою спеціаліст з пробоїни. Коліно на підземний вхід зрізають. Воно відновленню не підлягає. Мережа повітряна, пролягає над ровом. Зверні з'єднання поливають водою. Заливаю, бо зараз будемо кидати, щоб нам руки не опиткували. Бо зараз буде кидати через канал. Робітники приміряють елемент на місці. З іншого боку з'єднання обварюється. Засовку зрізали разом зі старим коліном. Приварили до нового, центрують. Також приварюють до виходу газопроводу з землі. Тепер з'єднання потрібно підігнати. Один з етапів ремонтних робіт виконано. Ми варили погрюджений трубопровод. 57 труба, вот, поменяли метров 12, колено новое, ну выровняли после ну, последствий войны более-менее трубу, ну вот так вот, варили газосваркой. Вот. Ну что еще задвижка, все в сборе. Перед вводом всей делянки в эксплуатацию есть еще низко заходил. Ну сейчас газопровод подготовили к опрессовке тобто перевірки на герметичність, і э, можемо подавати э, після опресування газ, вже непосредственно газопровод високого давлення, э, в сторону Херсонської області. Саме село, через яке йде газопровід, порожнє, говорять газовики. Коли будуть заявки, то заживлюватимуть домоволодіння в індивідуальному порядку, розповіла речниця «Миколаївгазу» Ірина Крісанова. А Зараз виконана частина робіт, тобто частина села, яке знаходиться поруч, поки що газопостачання не відновлюється внаслідок того, що до селища ще не повертаються люди і посілкові газопроводи зруйновані вщент. тому поки що рішення щодо відновлення газопостачання однозначно не прийнято. Але ми розуміємо важливість надання послуги і в Херсонській області, тому сьогодні наші бригади виконали ремонтні роботи. Ще попереду земляні роботи з заміни вугодів, Воду до газопроводу, тобто роботи там ще будуть продовжуватися, але станом на зараз ми будемо готові за декілька днів відновити розподіл газу до Херсонської області. Ремонт на цій ділянці зварювальника та слюсаря з допомогою водія зайняв близько двох годин. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина. А бачиш, розказує, розказує демет'я в жилках. Шість тут лягло, і один балкон, один хат. Побило дуже хат. що, все зробили. Перший приліт, іменно пасіку, я не знаю коли був, але в хату і край пасіки два то було 20-го числа, 26-го 22-го року, так. А потім ще були прильоти, але в мене не було я втік. Не пам'ятаю, почав, родився, пасіка вже була. Займався, не займався, не знаю, але батько допомагав. Люди, які самі пострадали, пасічники, Мені хто один, одну сім'ю дав хто дві, самі пострілявші. дорого стоїть. Оце робочі білки, які порядок держать. Ой, зараз плакати буду, іди, будь ласка, ближче, ближче. А воно тут привіт відрусні. Це вулик з тими чолами що мені привезли. Організації «Американський спонсор був там. У них допомога на блошиних, кажу, на пчели кризах називається. Я, заодно, я ще їх не бачив, заодно і побачив, яких убілків у них. І як вам? Не знаю, тільки перший раз до них сьогодні лізуть. А це вони? Оце ті що мені дали. Всі вижили, всі були такі, ніки не доїхали. У мене все виживає. <рес> а okay. що за ними доглядати? Береш, заглянув, а вони тобі все кажуть, що їм треба, що їм не треба. І все з ними проще, ніж з людьми. Вони все тобі розкажуть. І що вони вам розказують? Так, зараз побачиш. Іди сюди, йди сюди, йди, йди, йди. Це молоденька вілка, і десь неділю на з народження. Там, якщо видно, блистить біленьке таке, це свіжий розплод. З них будуть А якщо вам видно. А все їсти принесла на лапках жовтеньке. Пільця називається. Ну, прогнози які. Ми, з медом досить тяжко, дуже важлива весна була. Але буде, буде. Людям зараз не до да меду. Людям зараз треба роздавати. Треба вигащати. Людям, людям зараз не до да меду. Це все розплод роз, роз, роз, трудня. Рамка паршива попалась, погнали, розплот це розплопчили. Це вулики, тип вулики, які інструкцію я сам зробив. Ті. Я не патентував, але кришка воно, навіть запатентована, нікого нема таких. Ну от і все. Це ряд весь. І мені дали. Це і все. Заходжу в інстаграм і дивлюся, що багато друзів почали мене відмічати під кліпом, багато відомих людей, також група оця, яка виклала на ютубі це відео. І був здивований, те, що так багато людей почали мене відмічати, наприклад. наприклад, однокласниця навіть. Багато це людей побачать, може це і на добре, можуть приїжджати якісь інвестори, щоб відремонтувати село чи школу навіть. Щоб, ну, люди могли повернутися сюди і жити. За ніч Сашка почали позначати у соціальних мережах. Пишуть відомі люди та телефонують із різних видань, аби взяти у нього інтерв'ю. Почали відомі тіктокери всі відмічати мене. Неожиданно так було, бо я не знав, що цей кліп опублікували. Він мені чуть-чуть позже написав. І я був в шокі, звісно, що всі відмічають, і підписуються. Оце диван. І я тоді свічкою сидів, може бачили. Тут я руку впирав, теж з відео ми знімали кадри в школі, в бібліотеці. Історію життя 14-річного Олександра у зруйнованій Новогригорівці показав американський гурт. Вже плечо відремонтували. А тепер ждемо строїтелі дожні приїхати на днях, щоб вже інше відремонтувати тут, щоб можна вже було переїхати і жити. Приїхав один з Америки, і також він фотограф і співак, і предложив мені заснятися в цьому кліпі. Я ну, спочатку не хотів, потім він розказав, що ти можеш ну, стати відомим, каже, ну, до тебе можуть приїхати волонтери, допомогти тобі будинок відремонтувати, тому я погодився потім. І ми Ну, напевно, неділю десь знімали цей кліп, бо то дощ, то вітер, то мене не було тут, бо я ще їздив, тут світла не було навчатися. І потім, да, десь, на... вже ближе, як потепліло, приїхали волонтери і ну, допомогли профнастіл, дали, дали трохи лісу, так, почали потім допомагати. Будинок Сашка пошкодили російські снаряди. Переживав я тут в селі. Потім, як почалися вже масовані обстріли по селу, я виїхав. А потім, вже коли повернувся в осені, в осені вже побачив, що ну, будинок зруйнований. Пошкоджено, ну, дах, природи були, ну, як тут а, убирав, то з мінометів. У кліпі американського гурту показали кадри пошкодженої російськими боєприпасами будівлі сільської школи. Олександр розповідає, цим також хотів привернути увагу волонтерів, аби ті допомогли відремонтувати його школу. В цій школі я провчився майже 9 років, і ще осталися мені ось три неділі, і вже випускник. Ну, школа добре побита, коли приїхав сюди. Сбирали суботники, щоб вберегти якусь В середній школи все затікає, все траком, дирка в стіні. Там у моїй клас, де я провчився 9 років. Хотілося, щоб ну, цю школу відремонтували, як навіть як я був би дорослим сюди приїхати і мої діти могли б тут ну, навчатися, щоб хтось хоча б допоміг відремонтувати. Сашко говорить, мріє жити у рідній Новогригорівці. Для цього після закінчення школи планує вивчитись на електрика та повернутися до селища і тут працювати. Вивчитися, ну на кого я, наприклад, хочу, і повернутися в село, жити тут. На кого ти вчишся? На електрика. Хочу вчитися, щоб повернутися сюди в село. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.